aimsi crime, crime. crime. sasa hivi hasla alafu baada hasla nikupatia <laughs> yeah. hii hitaji gamba tena sana thousands usizo no, mtani fako zangu huwezani zonga gano zonga gano moto yako ni agano ya la kuzima kukuuliza utoshi mboga utoshi mboga utoshi mboga utoshi, mboga, utoshi mboga soka fako zangu uezani soka kando soka kando moto yakonia ya kando na kuzima kushindiza utosha utoshi mogo, utoshi, mogo, utoshi, mogo, utoshi mambo yangu kila kitu kama nike ni correct Juu uswaga ni perfect domo nayo ina eject mistari zote erect come closer Tune kwa hizi speakers skiza hizi fucks sina ida ya kuchoma achomo mbicha, sina idaya ya kulalisha na baidha ya kuchoma vela na baidha ya kuchinja vera na baidha ya kusaka wera na baidha ya kusaka hela kasi biz kasi do si uleta nataka kumake life yangu better iwe sweeter than before Ulolo mimi don't make grow. tangu niwe mtoi hadi mimi sasa ni mso Giri man, ndani ya nyumba iko ta ani fako zabu kuezani songa kando songa kando morto ya koni akando Mambo yangu kila kitu kama Nike ni correct Juu swaga ni perfect ngoma nayo ina eject Mr. Rizote erect come closer tune kwa hizi speakers skiza hizi fa sina idhaja ya kuchoma idhaja sina idhaja ya kuchoma micha sina idhaja ya kunalisha labda idhaja ya kuchoma vela labda idhaja ya kuchinja vera labda idhaja ya kusaka wera labda idhaja ya kusaka hela cash biz kasi See u leta nataka ku life yangu better iwe sweeter than before lololo mimi don't make Tangu niwe mtoi hadi mimi sasa ni mso man, ndani ya nyumba iko nini Daji gamba tena sana thousands fusso mtaani fapo zangu uwezani songa kando songa kando moto yako ni ya kando na kuzima kupuliza utoshi mbogo doshi mbogo doshi mbogo sisi <speaking in> soko ta <the> anifapo zangu <language> mwezani hey, songa kando songa kando huo hey, yo. yakoni yakando la kuzima kupuliza utoshi mbogo utoshi mbogo utoshi mbogo utoshi eyo niki ni maana representing IDBH by and Daw 8892 records kaka waida kipi tunao kumazee na yini mbaya mzee